היי אנשים, הקורזת שו פעם אני מיכל, היום אני עושה לכם מדריך היפור לפורים בשיתוף פעולה גדול עם כמה יוטיובריות כמובן הכישורים שלהם יהיו בקופסת המידע למטה אז בעצם כל אחד תעשה איזשהו מדריך לנסיכה מדיסני והנסיכה שבעצם אני נבחרתי לעשות, זאת כמובן היפיפייה הנרדמת המאממת שלנו, כמובן יפה פייה כן אז אני מתחילה בלהוריד את המשקפיים שלי כן ולהזיז את השיער מהפנים שלי ואז נעבור למייקאפ, השתמשתי במייקאפ טיפה בעיר כי היא קצת בהירה ואתם יכולות להתפרע, לשים כמה שכבות שבא לכן כדי שזה יהיה מט ו... ויסתיר לכם את כל ה... Oh. כן, אתם יודעים על מה מדברת וכמובן גם על הצוואר ונעבור לקונסילר כדי להסתיר ולהסתיר ולהסתיר כי אנחנו רוצים שהיא מושלמת כן, פה אני פשוט uh, מגלמה זה, ו או, כן עוברים לא פудרא לקביעה את הכל, ואז אנחנו עוברים לא לצל... לצל... צללה, כן, טיפת אצללות ב- בכל מיני אזורים בפנים, ומאצומק נטרלי כזא, בצבע הפנים קימא, אבל יותר קיים וארה. ועם אותה צללית נשים גם כבסיס על האפפיים וניקח צבע ורוד נשים אותו בחלק קצת יותר חיצוני בעין ואז צללית סגולה בחלק הפנימי של העין וכן אני פה מנקה את השעריות ועם חומה בהירה ו... כן בעצם לתושטש את זה ביחד ופה אני משתמשת בעיפרון סגול בקו מים התחתון חשבתי שווייתים ומסקרה שהיא טיפה יותר עדינה וטבעית כדי להפריד את הריסים ואתן יכולות להתפרע כי זה פורים וגם עם הצבעים אתן יכולות להתפרע אז אני משתמשת גם בעוד מסקרה שהיא יותר מאבע ויותר מעריכה והיא מטורפת ועושה ובום לריסים ולגבות אני משתמשת באותה צללית שסמנו על העין, שהיא טיפה יותר בהירה מהצבע של הגבות שלי כי אתן יודעות לנסיכות יש בדרך כלל גבות שהן בהירות ונקבע את זה עם מסקרה שקופה <עוד> ואני משתמשת בעודם בצבע מסטיק הזה ושמה אותו כעוד סומק בעצם ללחייים ועם אודם אה, טיפה יותר זוהה כזה ורוד שזה בעצם גלוס, אני שמה מתחת ומעליו את אותו עודם שהשתמשתי לסומק כדי שזה בעצם יחזיק מעמד ליותר זמן ויראה יותר בולט ואתן יכולות פשוט לפזר את השיער ולשים קטר אבל אני חשבתי לאסוף את השיער ובעצם לשים פעה אז ספרו לי למה אתם מתחפשים בפורים, אני אשמח לשמוע ואם אתם עומדים לעשות את הלוק הזה או להתחפש לאיזושהי נסיכה אני אשמח שאיכשהו תשלחו לי באינסטגרם או בפייסבוק ואז נעל את הכתר, יש לי פה שרשרת ורודה, פשוט אפחתי אותה כי השרשרת של היפיפייה הנרדמת היא בצבע צעב ואתם יכולות לשים איזה לק ורוד שבא לכם אני השתמשתי בלק ורוד עדין טיפה משיק מספר 243 בגבי הלבוש אתם יכולים לבחור או בסמלה הפשוטה שלה בסור נערה פשוטה או בסמלה הכחולה שלה או בסמלה ורודה שלה נסיחה. נסיכה מקווה שנהנתם מהסרטון, ביי!